Ola, participo en Orense en Común dende setembro do ano pasado e si unha cousa me quedou clara é que coa participación activa e comprometida podemos levar adiante os cambios que este Concello necesita precisa unha forma nova de entender a política en virtude da cual veciños e veciñas resolven todos os retos que se lle plantexan para a súa vida en común É por iso que dou un paso adiante coxetivo de traballar para este fin Saúde!